السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش خدمت ہے روحانی وظائف میں سے ایک وظیفہ میں آپ کے لیے لایا ہوں آج ایک خاص وظیفہ ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ اچھا دکھنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں خوبصورت لگوں میرا چہرے میں نورانیت ہو کشش ہو میں اچھا لگوں اچھا دیکھوں تو اس کے لیے میں آپ کو ل... آپ کے لیے لایا ہوں درود شریف کا ایک خاص وظیفہ آپ وہ درود شریف پڑھتے جائیں آپ کے چہرے میں نورانیت اور کشش پیدا ہوتی جائے گی اگر آپ خوبصورت لگنا چاہتے ہیں کوئی لڑکا کوئی لڑکی کوئی عورت کوئی مرد کوئی بوڑھا کوئی جوان جو بھی چاہتا ہے کہ میں خوبصورت دکھوں میرے چہرے میں نورانیت ہو کشش ہو تو وہ درود شریف پڑھے درود شریف ہے اللہ عمہ صلی علیہ سیدہ محمدن بے عادت حسنِ ہی و جمال یہ درود شریف آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے